سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوه ندفعهم بسلاح الحق البذار سنحرر ارض الاحرار ونعيد الطهر الى القدس من بعد الذل وذا العار بسلاح الحق سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذل العار وسنمضي ندق معاقلهم بدوي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وسنمضي ندك بدوي تام يقلقهم وسنمحو العار بايدينا وبكل القوه نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصبه وبكل القوه ندفعهم لن نرضى بجزء محتل، لن نترك شبر للذل، ستمور الارض وتحرقهم، في الارض براكين تغلي، في الارض براكين تغلي، لن نرضى بجزء محتل، لن نترك شبر للذل، ستمور الارض وتحرقهم، في الارض براكين. فِي الْأَرْضِ بَرَاكِينُ تغلي